Корабельний район, тут промислова та портові зони. На територію порту Ольвія, куди вночі влучила російська ракета, не пускають. Прилетіло сюди. Порт знаходиться в концесії катарської компанії. За словами голови військової обласної адміністрації Віталія Кіма, зачепило два порожніх ангари. Наталя доглядає чоловіка після інсульту. Квартира на верхньому поверсі. Тепер каже, будуть переїжджати. Допомагає волонтер Олександр. Ну бо ми тут краю, там всередині. Та моя сестричка жила. І вона померла, і квартира в неї зараз порожня. Це на п'ять збинок. Далі від нас. Перевожу, допомагаю людям, які евакуюються від сюди, тому що громко. Було чутно, видно та домівки здригалися. Вигулює собаку Анатолій. Розповідає про вибух. Там було зарево. Та й скільки зарево і минути три було. Потім потухло. Трошки там у було пожеж. Потім сказали, що пожар потушилися. Черт, немає, все нормально. За словами начальника військової адміністрації Віталія Кіма, травмований один охоронець, який перебував на вахті. Представники порту Ольвія ракетний обстріл підприємства не коментують. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, Суспільне, Миколаїв.